अब हट सुर से पर सम तने दिला अब सवि मत बलदा එවිසවිමත් ඕ මිනිසක් පරිවද මොකුත් ලකඩ පුරවා සත්තා සත්